Це ті самі кадри. На них видно піщаний острів, який заріс очеретом та деревами. На берегах осіли чорні птахи – баклани. За словами директора Миколаївського зоопарку Володимира Топчого, це сприятлива місцевість для цих птахів. «Це піщана балка. Там немає чинника тривоги, тож там птахи і розмістилися. Їм зручно ловити рибу там, ніхто їх не турбує. Баклани завжди жили на березі Чорного моря – і в Очакові, і по річках, і по озерах». Це не рідкий птах. Це птах звичайний для морських і річкових узбереж. Але в багатьох країнах Європи баклани перебувають під захистом. Птахи достатньо контактні та не бояться людей. Біля води баклани живуть, тому що тут зручно добувати їжу: рибу, креветок, жаб. Англійці називають бакланів ненажерами, але вони не ненажери. Вони з'їдають 300-400 грам риби на день. Ще їх називають морськими воронами за кольор, тому що вони чорні. За словами Володимира Топчого, існує два десятки видів бакланів. На Миколаївському узбережжі осів вид бакланів великих. «Птах завжди гніздиться колоніями. Колонії можуть бути дуже великими. І загалом це зграйний птах. Поодинці баклани не гніздяться, не живуть. Вони люблять велику галасливу кампанію. Гніздяться і з чаплями, та з іншими навколо водними птахами». Баклани – одні з найстаріших птахів у світі. Відносяться до весвоногих. Мають короткі ноги та плавальну перетинку між пальцями. Птах мігруючий. Коли поблизу острову вода почне покриватися кригою, колонія полетить в теплі країни. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.